Pertanyo a la Comunitat a l'Associació Espiritual Mundial Brahma Kumaris. Formo part de la Comunitat del Centre Zen de Barcelona, que pertany al llinatge del budisme Zen Soto. Soy conversa, ¿no? me he convertido a la consciència de Krishna. Yo soy Bahá'í. Em sinto cristiana católica. Pertanyo a la Comunitat Jueva Betxalom de Barcelona. Me defino como eh, musulmana sunyí. Doncs jo sóc protestant. això això. La identitat no es conforma una, amb una única cosa. no? És un camí, És un camí que comença quan naixem i que té que veure amb la cultura, té que veure amb l'educació, té que veure amb la tradició, té que veure amb el món i també té que veure amb l'elecció. I jo crec que el camí espiritual és una elecció. És el que et fa fer conscient del que estàs vivint i de i de l'altre, del, del que és l'altre, del que sóc jo. També en anar si conscient de qui soc, no? què vull, quin sentit té la meva vida, quin sentit té la vida en el món que estem vivint, quin món estem construint. Som aventurers de, de la vida i busquem un a través de, del camí espiritual. El que passa és que només amb ment no podem arribar a una profunditat espiritual, sinó tots llegiríem llibres i el món es viuria millor. Fa falta l'experiència. Crec que, en general, les religions són masclistes i patriarcals. Moltes vegades ho han sigut perquè, precisament, la interpretació dels textos bíblics ha estat en mans d'homes. I això ens ha condicionat molt, ens ha condicionat moltíssim la sort es que sempre hi han hagut dones sempre y han hagut dones que han dit a mí això no em sembla bé Muje musulmanas que han marcado la historia ahí hay, hay muchísimas Y han hagut dones amb la historia de, del budisme zen pero no han trascet yo enten que es un tema cultural y no me' enfado amb, amb el passat eso pienso que, que nos pasa también ¿no? que en los diferentes países, els prismes culturals són diferents i nos veiem limitats per a ells. Totes aquestes motxiles que en el pas del temps hem anat creant nosaltres, els humans, aquí, jo encara les sento i encara les tinc. El que sí crec és que estem al 2021 i que ara és el moment de posar la consciència perquè això per inèrcia no se segueixi reproduint. No és només de la tradició cristiana, sinó en totes les tradicions religioses, la idea, de la, la, la, el valor de viure en comunitat i tenir una comunitat on compartir la fe, on compartir el ser persona, és bàsic. Per què? Perquè necessites referents, necessites models, necessites miralls que et vagin mm, qüestionant, per una banda, uh, que, que el vagin en el sentido de, por ejemplo, los valores, ¿cómo aprendes los valores? Por ejemplo, la paciencia, por ejemplo, el amor hacia los demás, por ejemplo, el respeto, la, la tolerancia, la eh, aceptación de la diferencia, de la diferencia de opiniones también, por ejemplo. Estos aprendizajes solamente se pueden hacer gracias a los demás, solo Sigue siendo teoria i el tema és es que tienes que ponerlo en pràctica i lo puedes poner en pràctica gràcies a los usotrós. És la manera d'expandir-nos, d'expandir de, de crear, de crear conjuntament però dins del dia a dia, dins de la ciutat, dins de la família, dins del país, dins del món. Com es construeix eh comunitat? Bàsicament és per l'estimació és a través de, del do, del donar, del donar i del de rebre, òbviament. Eh? El compromís, és el compromís. Jo crec que és la, la cotidianitat del dia a dia. Perquè la comunitat no es construeix únicament des de l'espiritualitat, sinó des de les relacions personals. Quan l'altra té un nom, saps qui és, saps qui és la seva família, no? hi ha una relació. Sense les relacions humanes, no podria haver-hi comunitat espiritual. El camí espiritual que no et porti a comprometre tan la societat d'entrada a Sant Faustrany. Perquè a través de la pràctica del budisme hi ha una cosa que s'acaba d'espertar tant, que és la la compasió per l'ésser humà. La compasió ben entesa. La compasió, si no és horitzontal, no és compasió. Aunque en este momento en esta vida que nos ha tocado vivir, algunos tengan más posición y otros menos, y otros tengan más dinero y otros más, o unos sean de un color y otros de otro. Pero en el fondo somos todos almas espirituales eternas. Entonces, eh, viéndolo así, no tenemos por qué hacer diferencias en nuestro trato con los demás. En el momento en que tú aceptas la persona cada que, que tocatse acceptes a l'altre moment que acceptes a l'altre et compromets amb l'altre. Y esto implica también eh, entregarse al servicio, lo que llamamos nosotros el servicio en realidad es la entrega al al bien común, porque no se trata de salvar mi alma, sino de ayudar a que si yo crezco, también ayudar a los demás a creixer crecer i eh, a poder canviar el nostre món. Diuen els rabins que tota la Torà, tota la Torà, tots els cinc llibres de la Torà es resumeixen en en una, en una frase que és eh, estima el, a l'altre com a tu mateix. I hi ha una altra part de la Torà que diu justícia, justícia, perseguiràs. Bé, això ho resumeix tot. És a dir, és una manera de veure el món? Sí. És un compromís amb tu mateix? Sí. Però sobretot és un compromís amb els altres. Perquè el judaïsme és acció, bàsicament acció. Tu tens una responsabilitat envers el futur, envers les noves generacions, envers el que deixes. Jo crec que la meva tradició religiosa eh, posa molt èmfasis a l'opció preferencial pels més pobres. Aquesta caritat, que a vegades s'entès malament com de donar a l'altre, sinó que la caritat és, és, és l'hp en, en grec, no? que és la donació sense esperar res al canvi. No? I, I la donació en el sentit d'obertura, d'estimació d'obertura, per tant, és el compartir amb l'altre. No és donar a l'altre allò que et sobra, sinó és el compartir amb l'altre allò que tens, allò que ets. Seria el gastar la vida. No? Jesús li posa aquest nom de gastar la vida. El meu compromís a través de la meva espiritualitat amb, amb la nostra societat és un compromís polític, és un compromís de paraules, és un compromís d'acció també, i és un compromís feminista. I, i en aquest sentit, eh, jo crec que els espais d'espiritualitat el que han de fomentar és precisament això. Estem aquí, de peus, a terra, anclats, si tu vols... Eh... Amb les mans remenant la terra i amb el cor invocant-lo diví. No sé com dir-ho, no? I clar que es colen coses, i clar que passen coses, vull dir, no, és la panacea. Hem de ser una veu alternativa, una veu crítica. És mirar al món i dir, no, no, això, això no pot funcionar d'aquesta manera. I no és que no hi hagi una altra manera, hi ha una altra manera de funcionar. I la qüestió és cridar-la i dir, això no pot ser així. Si tú tienes un, un, un saber, tienes que, que definirlo si no eres responsable delante de Allah. si cada uno hace lo que um, transmite lo que sabe, eh, ayuda al otro, no habla mal del otro, eh, cuida la relación con los vecinos, con los eh, eh, cercanos, con la familia, con los tíos, las tías, y, allà pues, la societat serà millor i per a mi això és es, política també. Aleshores, jo crec que aquí és un treball de parlar i d'escoltar, d'expressar-te, però que els altres també vulguin sentir-te, no? I adonar-nos tots de que al final la lluita per, per una societat millor, per una ciutat millor, per un país millor, aquesta lluita pot ser compartida des de les llibertats de que cadascú creu el que creu i vol viure a la seva espiritualitat com la vol viure.